السلام عليكم شباب يسعد مساكم اليوم عندنا فيديو جديد راح نتكلم عن شغله خساره الحزم بلعبه كول اوف ديوتي وخصوصا الور زون يعني بيها مشاكل كثيره بالبدايه اريد انوه انه بالاساسيه اكو مشكله بسيرفرات اللعبه بالاضافه انه عندنا النسب العراق ضعيف مشكلتنا مشكله بس راح نسوي شغلة جديدة راح نضيف بورتات اللعبة بالراوتر حتى تسهل علينا طرق الاتصال بالسيرفر بالنسبة لي يعني صراحة أثرت كثير يعني أنا صار لي خلينا نقول يوميا نهائيا ما صار عندي لاج نهائيا وبأي وقت يعني أعتقد لعبت الصبح عصر أه حتى بـ 12 بالليل بالعشرة بالليل الأمور صارت عندي طبيعية إن شاء الله تستفادون من هذا الشرح قبل لا نبدا لا تنسون اللايك وشكرا على دعمكم المتواصل وخلونا نبدا بالخطوات وان شاء الله تستفادون بالبدايه نروح نفتح معلومات الراوتر او ندخل يعني اعدادات الراوتر اوكي الشغله كلها تعتمد على الفوروردينج عندنا هنا اليو بي ام بي هنا راح تطلع الاكسترنال بورتس والانترنال بورتس اللي هو البارت الداخلي والبارت الخارجي البورت طبعا هو عباره عن منفذ يعني منفذ يخليك تتصل بين حاسبتك وعلى سيرفرات اللعبه بطريقه اسهل مباشره بمعنى اخر يعني راح يصير اتصالك امن بالدرجه الاولى والدرجه الثانيه راح يكون اسرع وهذا اللي احنا نحتاجه انه يكون سريع اللعبه تكون عندك مستقره وما يصير عندك باكيت لوز هسه قبل لا نبدا باي خطوه راح نروح نشغل اللعبه راح نشوف البورت الخاص باللعبه يتثبت بالراوتر او لا بعض الراوترات يثبت اوتوماتيك يعني حسب نوعيه الراوتر انا بالنسبه لي عندي الراوتر تي بي لينك الاي سي 750 او الموديل يسمى بالارشر سي 20 طبعا هذا الراوتر بشكل عام اغلب البرامج اغلب الالعاب هو يسحب البورت منها يعني اوتوماتيك يسوي ارتباط مباشر بس راح اشرح لكم اشلون نضيف البورت حتى نقدر نسوي اتصال مباشر راح نخلي هاي الصفحة مفتوحة حاليا ماكو اي بورت وراح نشغل اللعبة راح نشوف الراوتر يسحب البورت ما اللعبة او لا اوكي راح افتح الوارزون اوكي بعد دخلنا على اللعبة راح نروح على الاوبشنز نروح على الاكاونت هنا أنا رح يكتب نوع الاتصال مودريت هنا أنا رح تصير عندنا مشكلة طبعا لو كان يعني القوائم عربي رح يكتب هنا معتدل او اوبن بالانجليزي والمفروض يكتب اوبن حتى تكون الاتصال مباشر دام انه مودريت فيعني في اكو مشكلة بالاتصال ويا السيرفر او ماكو بورت مناسب حتى ندخل فحالياً رح شرح سوي رح اخزن اللعبة وراح ارجع هنا رح اسوي ريفريش ماكو اي بورت ما ثبت اي بورت خاص باللعبه دام انه ما ثبت اوتوماتيك فراح نروح انظيفه بايدنا نروح على بورت هنا أنا على هالقائمه وننطي اد نيو البورت هو طبعا 30 74 30 74 هذا ضروري تحفظوه طبعا انا تبعت على الموقع الرسمي وعرفت انه البورت الخاص بهم هو هذا فننطي سير هاي شغلة الأولى، شغلة الثانية ننطي آدن يوم. ونحدد هنا بطل اللي هو الموقع الخاص بيهم راح تلقي هاي البورتات في حال لو الراوتر مالتك ما بيها الخاصية يعني ما موجود بالقائمة بطل فأنت اكتب بيدك ستة واحد واحد اثنين وأيضا هنا ستة واحد واحد اثنين ننطي سيف بس حاليا راح نخرج من اللعبة اوكي شباب حاليا راح نعيد تشغيل الراوتر روح على system tools reboot ننطي reboot اوكي اوكي شباب حاليا بعد رجع الراوتر اشتغل مرة ثانية راح نروح على نفس القائمة upmp اسا حاليا عدنا برنامج مشتغل قاري البورت مالته بعد ان ثبتنا البورت اللي خاص باللعبة راح نحاول هسا نشغل اللعبة ونشوف يقرأ شنو نوعيه الاتصال قبل ذلك لازم نلغي البرنامج ونرجع نشغله من جديد اوكي راح نطبق له اوكي شباب بعدا دخلنا على اللعبه نروح على option على اكونت راح نلقى النات تايب مكتوب open حاليا صار اتصالك مباشر بالسيرفر لان بعد ما ثبتنا البورت بالراوتر حاليا صارت يعني خلينا نقول حاسبتك او لابتوبك متصل مباشر بسيرفرات اللعبه هنا راح جدا جدا يقلل من الباكت لوز فاتمنى ان شاء الله تستفادون من هذا الشرح تبقى ملاحظه جربت احد الراوترات طبعا ما صارت بهي الحاله يعني ما قرى البورتس وما اتصل يعني بقى مودريت ما صار اوبن بعتقد اكو هناك مشكله معينه يعني بالراوتر الافضل انه تاخذ راوتر جيمنج آه, او خلينا نقول راوتر مناسب على الاقل حتى يكون اتصاله او بيه خاصيه ال-UPMP بي ام بي عندك اللعبه ان شاء الله اتصالها مباشر بالسيرفر وما تحس باي ثقل باللعبه ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشكرا على دعمكم المتواصل نشوفكم في الجديد السلام عليكم <تصفيق>